v-a la un nou episod cu voi SDS aici astăzi după cum ați văzut și titlul va fi un video super tare. Uh, mai exact uh, după cum scrie și aici, undeva pe aici, pe undeva jos, am achiziunat încă ceva super, super tare, adică l-am primit nu l-am achiziunat eu singură uh, din partea și mele, am primit un super selfie stick de la Big Bang Big Bang wow îl uh, putem numi 2-in-1, selfistic 2 2-in-1 self Adică se poate face și trepied și Self-stick Bă, self băi, știu vorbesc Foarte ușor să răcite, dar e nimic Și o să mă întrebați ce sunt așa roșie la față Am fost la piscină și Mă cam arsoarele Sorry uh, Da, este un trepied super, super smacher O uh, să-l numim selfistic În videoclipul de astăzi uh, Avem prima dată un de montaj pe telehon Care îl putem regla după cum ne dorește o nouă Așa. Apoi avem să cu câte el de lung Nu este foarte, foarte lung Adică, cât? 3, 4 3, 4 3, 4 uh, Care atât de lung este el? Avem aici telecomanda micuța spre micuța era să pierd astăzi a, funcționează după cum observați se... se aprinde, o să o închidem pentru că după o să pornească telefonul așa uh. și da, după, după cum v-am spus, este 2-1 se face își trebuie aici șBANG șBANG o să l luăm la distanță să o așa cu mine Shbang. Este super, super, super tare. Parolajul meu chiar este că se conectează wireless, nu mai trebuie fir, nu mai trebuie lucruri care poate mi-erau mai teoria să le folosesc. Este foarte, foarte tare și l-am primit cadou. Și mai chiar nu. Asta mi s-a spus să merg până jos pe toate să vin în colet și am primit asta. Suportul pentru telefon se face. Mare, adică pot scui telefonul așa, dacă ai Iphone. Și... Cred că... Uh, merge să-l și reglăm. Imers. Nu o să încerc să-l pentru că mi-e frică zonul. Hai să un pic stea jos. bang. Știu da, voi ce mai faceți, ce mai ziceți? Nu știu, v-aș recomanda să vă luați voi așa un selfie-stick. Uh, pentru că este foarte, foarte tare și foarte, foarte folositor. Să-l fac mai jos ca să te ajuți. poate să se poată vedea. bang. În cele o să punem telefonul pe stick să vedem cum reacționează acesta și pe șbang guială, nu? Șbang. Revin. Stai, stai, stai. Dacă ai ajuns până aici, următorul pas și arătăm că mă susții. Mersi mult! Si pe jbangul iale, acum o să nu trepied gunai dat drumul de la telecomanda de comandă asta, adică cât timp de jedeamul, am, am scăpat-o. Realizez, realizez lucrul asta, nu? Acum o să pun tepietul să ridicăm în sus. Jbang, jbang, jbang. O să facem mai micuț. Jbang, jbang. Uh, și o să deschidem. Așa. Acum el stă pe montaj, mai chiar. Acum pot să gătesc și să vă arăt cum gătesc. Poate revine și noi cu video în care gătim, soarei. Uh, și nu știu, poate nu, cine știe. O să pun asta mai în spate un pic. Uh, pentru că... Uite, așa se va frumos. Acum pot filma foarte liniștetă cu el. Mă simt... Așa. Uh, ce să telecomandă merge pe baterie? Adică eu prima dată am crezut că... E așa simplu. Merge. ca o telecomandă, logic. Doar că am citit în descriere și merge pe baterie, sta să vă arăt. mai mai ăsta aici picăturica? Nu mai avem, nu, -o mai pentru că da. Cam așa am tot puteam la el. Uh, acest a fost a fost dat comandă de pe uh, orange. Da, orange uh, pe magazinul online. Eu că în uh, magazin nu găseam și nici nu puteam să iau jumâng. Ce pot să mai spun? Voi ce mai faceți, ce mai spuneți? Eu mă simt foarte, foarte ok. Uh, ieri, adică nu ieri, uh, duminică pentru că nu știu cum o să vedeți voi videoclipul acesta, uh, am fost la piscină și m-am toată, adică omerimă ustură, am ei spate. Am încercat să fac toate metodele posibile, să nu mai am chestia asta, dar, totuși, după cum observați, Nu m-am da, Dada a meritat, nu știu cum să zic, m-a foarte, foarte tare ieri. A fost cu sora mea, verișoara și notășea mea a fost super, super tare. Am învățat hobsicou-sasă în not, 50-50 Adică nu mă duc la fundul apei dacă sar sau ceva, gen nu mă duc și ce să mă ridic, doar că... totuși... Uh, am sărit de multe ori în apă a fost super eu și Nu știu, cred că undeva pe aici... și de la piscină, acolo și un cocktail, super super bun, cu mentă, portocală, lăbunie, aranas, de boah. Uh, de boah, vedeți cum vorbesc, vorbesc pe noastră, nu așa, adică am luat sufundat, mă cam doare gâtulețu. Gâtulețu. Uh, și da, sunt puțin răce, nu foarte tare, adică mă tratez, treușesc. Eu că stau și mă uit aici în cameră și observ cât de arsă sunt. Adică observați și voi dunga asta dintre, nu? Vezi, benguială. Și mai e chiar rău. Uh, Și da, nu știu, am zis că filmez la piscina dar nu am mai reușit să filmez pentru că ce să vezi? M-am luat cu sucurile, am mâncat, am distrat, și tot așa și... Ce să vezi că am vrut, Păi stai să filmez și eu, măcar 5 minute de acolo, bateria mea la telefon era deja pe 0, adică nici măcar nu se mai aprindea și, wow, uh, da, ce pot să zic, uh, încă o dată vă recomand acest uh, selfie stick, îl puteți găsi pe Orange în magazinul online, puteți căuta Big Bang și îl găsiți acolo, nu este chiar foarte, foarte, foarte, scop, adică nu știu, merge în venitul cuiva, să zicem adică chiar a mers am crezut că am scăpat-o iarăși uh, și da nu știu cred că o să mai postăm, dar chiar foarte des pentru că asta e și cu acest videoclip, nu uitați dacă v-a plăcut să lăsați un like, un și un subscribe pentru că o să vă întrebați un like, un share și un subscribe pentru că mă foarte, foarte mult dar revedem data viitoare cu la videoclip la fel de interactiv să lubim, ca acesta pa, pa! Hai fă și paste, haide.